Nair îi răspunde lui Liviu Dragnea, problema a apărut la ora 19, se lucrează la ea. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, marci seară pe Facebook, ce a fost anuncat de mai multe persoane ce nu pot peleti taxa de pod la fete sub tip prin SMS. se pare inadmisibil ca într-o zi cu trafic atât de intens pe autostrad să există probleme cu sistemul de plat, susține Dragnea, care vorbește din ierată despre obligațiile operatorilor de telefonie mobil. La rândul lor, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Nair anunță plata nu se poate face de ce trei clienții Vodafone, din cauza unor probleme tehnice ale acestui operator, dar taxa de pod poate fi achitat până la ora 23.59 a zilei următoare efecturii trecerii.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 Totuși, mă întreb subliniere eu, contractul dintre compania de drumuri, nair, sublinierei operatorii de telefonie mobil nu concine subliniere ini subliniere te obligă de ambele perci. Cetățenii care nu au nicio vin nu trebuie protejați, scrie dragnea pe Facebook. Reprezentanții Hnair au anuncat. Printr-un comunicat de pres, ce problemă a apărut, marci, începând cu orele 1900. Abonații Vodafone în România care doresc să achite tariful pentru utilizarea podurilor peste Dunare între fete subliniere T -i subliniere Icerna Voda, Peaj, nu pot face acest lucru din cauza unor probleme tehnice ale acestui operator de telefonie mobil. La tapeajului poate fi îns prin semese, la toți ceilalți operatori de telefonie mobil, la care serviciile funcționează, se arată în comunicat. Potrivit CNAIR, utilizatorii pot achita taxa de pot până la ora 23. 59-a zilei următoare efecturii trecerii atât prin semese la ceilalți operatori de telefonie mobil cât sub linieră direct, la distribuitorii autorizatii, în special benzinării, sau prin intermediul portalului www. Erovinieța În urma sesizarii Knair, personalul tehnic al Vodafone România a dat asigur ce lucrează pentru remedierea problemei, mai anunc Knair.